الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي ده هو موضوع شائك وخطير وبيهدد تربيتنا لاطفالنا، وللاسف محدش منتبه ان في غلط كبير بيحصل وان احنا بنأذي اطفالنا خصوصا الذكور. هتكلم دلوقتي عن خمس مشاهد مهمين جدا جدا جدا. المشهد الاول انت راجل والراجل مش بيعيط، الكلام ده بيتقال من باب ان العياط ضعف والضعف للبنات وبس. ومش من حق الراجل يعبر عن مشاعره بالعياط وانه ينفس عن غضب وحزنه الا بالصوت العالي او بالكلام الجارح بس. المشهد التاني الولد ما يلعبش مع البنات ولا تلعب بالعرايس دي لعب بنات و الكلام ده بيتقال طبعا فيه غلط كبير جدا لانه كده الولد هيكبر بيكره البنات واللعب معاهم وشايف انهم شيء منفر لان طبع الاطفال التعميم لسه مش فاهم ومش ناضج علشان يعرف الهدف من الامر ده ده غير ان فضول الطفل بيصيره يلعب ويستكشف العاب البنات مش اكتر من كده. المشهد التالي مفيش راجل بيتحضن ويدلع، انشف رياض كده ما تبقاش مايس. الكلام ده اعتقاد امهات واباء ان حضنه والتقبيل بيدلع الولد وبيخليه مايس وما يتحملش مسؤوليه. الكلام ده غلط جدا، بالعكس الولد زيه زي اي شخص في الدنيا ليه احتياجاته النفسيه اللي محتاج يشبعها من شعور بالامان والحنان والاحتواء زي زي البنت بالظبط. المشهد الرابع، قومي ساعدي ماما في المطبخ، طب ما اخويا قاعد، لا اخوك راجل، الرجاله ما تعملش الحاجات دي البنات وبس. الكلام ده طبعا من الاخطاء اللي شاربين مرها كلنا حاليا ان الست هي اللي شايله كل حاجه حتى لو مشلوله وبتموت تقوم برضو تعمل شغل البيت والراجل قاعد مش بيشارك وشايفين ان المشاركه والمساعده بتنتقس من رجولته او بتقل من كرامته. طبعا مش محتاجين قدوه اكتر من سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام انه كان بيساعد زوجاته وما كانش ابدا بيشعر بالنقص وهو اعظم واشرف خلق الله اجمعين ولنا في رسول الله اسره حسنه. المشهد الخامس انت الاقرب لقلبي وسندي وضهري انت الراجل اللي هيشيل اسمك اخواتك خسرهم يتجوزوا ويخلفوا عيال تشيل اسم ازواجهم مش اسمي، الامل فيك انت، اننا نتعلق بزياده بانجاب الذكور وحبهم وتفضيلهم اكتر من البنات ده بيربي عقده نفسيه جوه كل واحد فيهم، واحد بيطلع دكتور والتانية بتطلع مغلوبه على امرها، غير الشعور بالغيره والحقد والتمييز ومشاعر كتير بتضعف روابط المحبه بين الاخت واخوها، استقيموا يرحمكم الله.